بسبوسه بالقشطه، اثنين كوب سميد ناعم، كوب حليب مجفف، كوب سكر ناعم الحبيبات، ربع كوب جوز هند ناعم، رشة صغيرة ملح، واحد ونصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر، نصف كوب زبدة لينة، كوب جيمر وملعقة صغيرة ماء الورد، الحشو كوب جيمر، ملعقة صغيرة ماء الورد، شيرة، فستق حلبي ناعم وجوز هند. اعزائي المشاهدين البسبوسه اللي حنعملها طبعا احنا بنقول الكل بيحبها صح ولكن البسبوسه تعتبر من الاكلات الدسمه فنحاول ما ناكل كميه كبيره وان كان وصفتنا اليوم شويه الدهن فيها معتدل حنعملها بالزبده مش بالسمنه. البسبوسه عالم واسع مئات الالاف من الوصفات حتى لعمل البسبوسه احنا بتذكر مره قدمنا بسبوسه على طريقه منال او مش فاكره كان شو اسمها كانت بسبوسه بالبندق تعتبر من أحلى الوصفات اللي هو البسبوس السادة فإذا حبيتوا تبقوا ترجعوا لها إحنا اليوم حنعملها محشية بالإشطة فطبعا بتختلف يعني المحشية بالإشطة بيبقى لها مواصفات غير البسبوس العادية حبتدي وصفتي بتجهيز طبق فرن بحاول طبق الفرن اللي هستعمله هو نفسه الطبق اللي هتطلع فيه البسبوسة على أساس أني أنا مش هقطعها وإن كانت هاي ممكن تتقطع إذا حبيت ولكن يفضل إنها تؤكل مباشرة من طبق التقديم هخلي الطبق جاهز جنبي نبتدي نجهز وصفتنا هاخد مقدار السميد عندي اثنين كوب من السميد الناعم ممكن في ناس يستفسروا على موضوع السميد احنا في معظم الاوقات البسبوسة بنستعملها بسميد خشن ولكن عشان هيك قلنا البسبوسة هاي شوي مختلفة فارجوكم تخليكم على الوصفة اللي احنا عم نشتغل فيها هحتاج كوب من الحليب المجفف البودرة هحتاج ربع كوب من جوز الهند وبرضه جوز الهند عندي الناعم هضيفه مع هالمكونات وعندي البيكنج باودر هاخد ملعقه صغيره ونصف والجماعه اللي كانوا دائما بيستفسروا على موضوع المكاييل ارجو انكم تستعملوا دائما المكاييل زي ما احنا عم نستعملها الملاعق القياسيه والاكواب زي ما عم بتشوفونا بستعملها معاكم. لانه هذه بتريح ست البيت على ال... يعني جدا جدا وبنفس الوقت بتخلوا وصفاتكم مضبوطه ومتقنه واصبحت متوفره بعدة اشكال في السوق فما فيش صعوبه انكم تحصلوا عليها يبقى عندي هون ملعقه ممسوحه من البيكنج باودر ونص ملعقه بنفس الطريقه وهحتاج رشه من الملح هنضيف السكر سكر الحلويات مش اقصد اسمه سكر الحلويات اقصد السكر اللي بستعمله دائما في الحلويات اذا اخذتوا بالكم سكر ناعم الحبيبات ويمكن انا بحاول الفظ هذه الكلمة اثناء ذكر المقادير عندي سكر خشن وعندي سكر ناعم الحبيبات وفي عندي سكر ناعم بودرة فهذا الاستعمال طبعا اللي هو للحلويات لانه بيبقى سهل يدوب نفس السكر اللي بنستعمله على فكرة في الحلو والقهوه والشاي ولكن حبته بتبقى ناعمه عشان ما تتلخبطوش، عندي هون نصف كوب من الزبده اللينه، لينه معناها انا مطلعاها من الثلاجه قبل بوقت، يعني ما اضغط عليها بالشكل هذا بتبقى درجه الحراره العاديه، حضيف الزبده، حنضيف شوي من ماء الورد. وعندي واحد كوب من الجيمر، الجيمر اللي هو القشطه وبرضه ناس كثير بحبوا يستفسروا عن موضوع الجيمر. ان شاء الله تكونوا هلا عرفتوا قصدي لما بنقول جيمر اللي يطلق عليها القشطه. هلا كل هالمكونات اللي احنا حطيناها، عندي هون جيمر ثانيه مش ححطها الكاب الثاني. هنبتدي نروق المكان حوالينا. بضل عندنا طبعا الفستق الحلبي، بضل جوز هند، الشيره هذول مش استعمالهم هلا. ابتدي هلا مجرد اني انا بالملعقه البلاستيكيه العريضه او اذا حبيتوا تحطوه في وعاء الخلاط او حبيتوا تعملوه بايدكم الموضوع بسيط جدا ومش بياخذ منك ابدا اي جهد في عجن عجينه البسبوسه. طبعا فرصه انه نقول للشباب ممكن انا بكرر هذه المعلومه يا جماعه في كل حلقه تقريبا لانه فعلا من كلام الامهات ومن يعني مش عايزة اقولكم قديش الأمهات بيكونوا سعداء جدا لما يلاحظوا انه الشباب بيدخلوا معهم المطبخ وبيساعدوهم لأنها بتبقى يعني أوقات لطيفة جدا للطرفين للأم وللشباب، البنات أوتوماتيك احنا الحمد لله بيحبوا المطبخ بيدخلوا ولكن الشباب برضه نحاول نقربهم وندخلهم المطبخ فلما الأم يكون عندها جهد عضلي زي هيك بدها عضلات ودايما بنقول ابو العيال يدخل لا برضه الشباب يدخلوا معانا في هذه الخطوه. يبقى جهزنا العجينه. حاجيب الطبق اللي حشتغل فيه وح زي ما قلنا المكونات هذه هنخليها على جنب اللي هي هنستعملها في الاخر. احنا خلينا نرتب هلا خطواتنا. هنحتاج معلقه صغيره. نحطها في الجيمر اللي هو ال... احنا قلنا 1 كب هنستعملناه والكب الثاني هنستعمله في الحشوه. وهنحط له بضع قطرات من ماء الورد ونبتدي نشتغل في البسبوسه نتخلص هلا من الملعقه البلاستيكيه هاي مش هنحتاجها ويفضل انكم تلبسوا جوانتي بتسهل عليكم كتير الشغل عجينه البسبوسه بتبقى بالشكل هذا بدعكها كويس هلا بايدي كل ما دعكتوها أكثر كل ما أصبحت ناعمة بايدكم أكثر بس مش حت ما تحسوش أنها هتاخد أبدا منكم مجهود موضوع بسيط جدا بس لمجرد أنها تتقلب مع بعضها بالطريقة بحاول بالنظر هيك أقسمها إلى قسمين كأنه هذا نص وهذا نص وأبتدي آخذ الجزء الأول وأحطه في طبق الفرن بهالطريقة هاي بضغط عليها شوي شوي بأيدي عشان هيك احنا قلنا اذا لبستوا الجوانتي هون حتبقى كثير مريحه خطوات شغلكم بهالطريقه هاي ببساطه انا فردت نص كميه العجينه بالشكل هذا كل اللي هعمله هاخذ الجيمر اللي هو الون كاب الثاني وحوزعه على البسبوسه بهالشكل احاول ما اوصل الى الاطراف عشان ابقى مرتاحه هلا وانا بشتغل هنشوف هلا الطريقه اللي هنشتغل فيها كيف هلا هاخد شوي من البسبوسه هون بدها شوي طول بال مني وابتدي اعملها كانها هيك اقراص رقيقه بهالطريقه هاي واحاول قدر الامكان قدر الامكان اني اغطي العجينه او اقصد الحشوه بهالطريقه هاي ما تشغلوش كثير بالكم في الموضوع هذا لو طلع شويه من الحشوه باينه ما في مشكله عندي لانه كل هذا حيدوب اثناء ما بتدخلها الفرن فهالنقاط الصغيره او القطع الصغيره ما تزعجكم ابدا مجرد محاوله بسيطه بس انه احنا هيك نغطيها بهالطريقه هاي يبقى ما ناخذ كميه كبيره من فضلكم بايدينا مجرد كميات بسيطه عشان نقدر نتحكم فيها واوزعها بهذا الشكل قطعة قطعة هيك الموضوع بسيط ومش هيأخذ منكم ابدا اي جهد والحلو في الوصف هاي اني انا لو عايز اجهزها تجهيز مسبق ممكن ببساطة اجهز البسبوسة بالكامل بحشوتها وخليها بالتلاجة وتاني يوم اطلعها وادخلها الفرن فتبقى في منتهى السهولة جاهزة عندي وخصوصا ست البيت بتكون محتاجة كتير افكار للتجهيز المسبق عشان فعلا تكتب وقت يبقى زي ما بتشوفوا عم بحطها ما بين اطراف اصابعي واذا لبستوا جوانتي حتبقى العمليه هذه بسيطه وسهله كثير عليكم. نلاحظ كيف هذه كلها هلا حتتغطى وبعد هيك بدخلها الفرن على درجه حراره 170 بتاخذ حوالي نص ساعه لغايه ما تتحمر طبعا عندي البسبوسه، حتلاقوا ان كل هذا ساحة على بعضه وأصبحت طبقة واحدة وحتى لو في ثقوب زي ما أنتم شايفين حتى الدارة وما فيش فيها أبدا أي إزعاج بس تطلع من الفرن على طول بكون أنا مجهز الشيرة وبسقيها وهي سخنة يعني الشيرة تبقى باردة والبسبوسة تبقى سخنة ما فيش مشكلة عني حتى لو الشيرة دافية عندك ما فيش مشكلة ما بقيدكمش أبدا في موضوع الشيرة من يبقى سخن من يبقى بارد ما فيش عنا أبدا إزعاج في هذه الوصفة يبقى هيك إحنا خلصنا البسبوسة وزي ما قلنا هندخلها الفرن ولما تتحمر نوزع الشيرة ونشوف بعد هيك طريقة التزيين